اللہ رحمت اللہ رحمت للعالمين عالمین جہان والوں کے لیے رحمت اور ہم اسی اسی سے ہم دغا بازی کر رہے ہیں اسی سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں پیٹ پھیرے ہوئے ہیں کتنی بڑی منافقت ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ربی الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جو سیرت ہیں وہ مکمل طور پر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے صرف اس ایک مہینہ کی وجہ سے نہیں بلکہ بارہ مہینے بارہ مہینے پورا ایک سال یہ سمجھ لو کہ زندگی کے چوبیس گھنٹے ساری زندگی اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے نہیں چھوڑنا مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے بڑے بڑے لوگ آئے دنیا سے رخصت ہو گئے ملکہ نور جہاں کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہندوستان کی ملکہ تھی واحد ملکہ اس کا پایا تخت دلی نہیں تھا بلکہ لاہور تھا آج بھی لاہور کے اندر اس کا مقبرہ ہے قبر پر آپ جا کر دیکھو کتبے کے اوپر ایسے لکھا ہوا ہے دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے سرے شام جہاں تربت سے اٹھتا سا دھواں ہے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ آرام گاہ نور جہاں ہے پورا بر اعظم اس کی واحد ملکہ بشمول افغانستان اور ایران کا بہت بڑا حصہ واحد ملکہ تھی لیکن آج منو مٹی تلے دفن ہے چلی گئی یہ تو مرنے کے ساتھ یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے مرنے کے ساتھ فوراً نام کی تختی بدل جاتی تبدیل ہو جاتی ہے پہلے تو نام سے پکارتے ہیں نا جی فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب اور جب انسان مر جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں میت جا رہی ہے مردہ جا رہا ہے مردے کو دفن کر رہے ہیں میت کو دفن کر رہے ہیں نام ہی ختم ہو گیا کچھ عرصے تک گھر کے باہر وہ نام کی تختی لگی رہتی ہے جب بچے جگہ لے لیتے ہیں تو اب وہ باپ کی جگہ بیٹے کی تختی لگنا شروع ہو جاتی ہے یہ دنیا تو اتنی بے وفا ہے مر گئے ختم صرف ہمارے اعمال اچھے یا برے وہ ہمارے ساتھ جانا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانا ہے خالی ہاتھ جانا ہے اگر ہم پورے دن میں سے اگر ہم چند لمحے چند منٹ یا چند گھنٹے بھی نہیں اگر چند لمحے بھی اگر ہم سوچ لیں نا کہ ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تو میرے خیال میں شاید ہماری زندگی تبدیل ہو جائے اتے کماتے تو روز ہی ہے نا اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں دے رہا ہے ہمیں کھلا رہا ہے ہمیں پلا رہا ہے ہماری نافرمانیوں کے باوجود سورج اسی طرح نکلتا ہے اسی طرح غروب ہوتا ہے چاند اسی طرح نکلتا ہے اسی طرح غروب ہوتا ہے ہم پر روشنی برسا رہا ہے ہمیں روشنی دے رہا ہے رات کی تاریخی اللہ نے دی عبادت کے لیے آرام کے لیے ہم اسی رات کی تاریخی کے اندر نافرمانیاں کرتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ آسمان ہم پر قائم ہے نہ زمین پڑتی نہ آسمان گرتا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ ہمیں اگر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ہمارے پردہ پوشی کر رہا ہے تو اس کی آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا یہ ذرا سوچنے کی بات ہے آخر کس وجہ سے اللہ تبارک نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شاید وہ دن جو اللہ تبارک نے آخرت کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ دن ہوگا جزا کا اور سزا کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہماری شکل تبدیل نہیں ہوتی اور نہ کب کا اللہ تبارک تعالی ہمیں بندر اور, ساری ساری اور کی دعاؤں کی بدولت ان کی دعاؤں کے صدقے کالی کملی والے کی دعاؤں کے صدقے اس نے آج ہماری شکلوں کو محفوظ رکھ رکھا ہے باقی رکھا ہوا ہے اپنا کب کا تبدیل کر دیتا